Καλώ ήρθατε στην γενική μα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα κοντά μα για να μοιραστεί την εμπειρία σου με τη μεταμόσχευση μαλλιών που έκανε. Εγώ ευχαριστώ. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα τη αρένα σου μαλλιών, να σε προβληματίζει, Θα έλεγα ότι ξεκίνησε την τελευταία τετραετία περίπου, mm -hmm. στην ηλικία περίπου των 34. Και όσο περνούσε ο χρόνο, το παρατηρούσα ακόμα και περισσότερο. Οπότε... Κάποια στιγμή θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα ήθελες να μας πεις ε, για ποιους λόγους επέλεξες την κλινική Advanced Hair Clinics για να πραγματοποιήσεις την ε, μεταμόσχευση μαλλιών; Η αλήθεια είναι το έψαξα πολύ ε, μέσα από το ίντερνετ. πήγα και σε άλλες κλινικές να κοιτάξω, ε, να δω τι συμβαίνει. Μπήσα ε, εδώ πέρα και γενικά από το consultation που μίλησα και με τον γιατρό ε, πραγματικά μου φάνηκαν ότι εδώ πέρα οι άνθρωποι είναι πραγματικά επαγγελματίε, ξέρανε πραγματικά τι κάνουνε. Μου δώσαν μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι ακριβώ θα συμβεί, ποια είναι τα βήματα, τα πάντα. Οπότε αισθάνθηκα σίγουρο ότι ήθελα να κάνω αυτό το επόμενο βήμα και να, την, να κάνω αυτή την επέμβαση. Πε μα δύο λόγια για την εμπειρία σου κατά τη διάρκεια τη συνεδρία μεταμόσχευση μαλλιών. Η εμπειρία μου ήταν, προσδοκώ, πάρα πολύ καλή. Το φοβόμουν λιγάκι, η αλήθεια είναι στην αρχή. Αλλά ε, πραγματικά δεν αισθάνθηκα σχεδόν ούτε πόντο τίποτα. Ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη ημέρα πραγματικά. Ε, ο γιατρός, η πραγματικά επαγγελματίας. Οι κοπέλες, ε, πραγματικά ξέραν τι κάνανε. Και ήταν όλα γενικά. Υπήρχε μια πάρα πολύ τσι φιλική ατμόσφαιρα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη ημέρα. Πόσο περιέγραφε την πορεία, α μετά την επέμβαση, Αρκεί να πω ότι μέσα σε μια εβδομάδα. Ήμουνα, είχαν εξαφανιστεί τις σημάδια τα πάντα και ήμουν έτοιμο να πάω στο γραφείο, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Πώ αισθάνεσαι τώρα μετά την ολοκλήρωση τη όλη διαδικασία, Υπέροχα. <laughs> <laughs> Δεν φαίνεται είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Ε, ειλικρινά χαίρομαι που επέλεξα τη συγκεκριμένη κλινική για να έρθω για να κάνω την μεταμόσχευση. Και... Ήδη το προτείνω να επιφύλαχτα όποιο δηλαδή, τον ενδιαφέρει να το ψάξει πάρα πολύ, αλλά για τη συγκεκριμένη κλινική έχω να πω πραγματικά τα καλύτερα. Τι ακριβώ θα του έλεγε, δηλαδή, τι σύμβουλε θα του έδινε, Σαντινίκο, που σώμα τον απασχολεί, να έρθει σίγουρα να το ψάξει, επειδή πρέπει ο καθένα να το ψάξει, αλλά για μένα το πράγμα ήταν το λιμάνι. Δηλαδή, βρήκα του ανθρώπου που ήθελα ε, και ήταν όλα, ήταν όλα υπέροχα. Δηλαδή, από την αρχή ω το τέλο και εμένα υπέροχα πιστεύω αποτέλεσμα. Το λέει, Βαγγέλη μου. Χαίρομαι που πήγαμε τόσο καλά. Η πραγματικότητα με τη μεταμόσχευση μαλλιών σε ανθρώπους όπως ο Βαγγέλης, που κατά τα άλλα είναι νέοι και υγιείς, δεν είναι ότι αλλάζει η σωματική τους υγεία. Ούτε καν θα λέγαμε εμφάνισή τους. Η αλλαγή στην εμφάνιση έχει ένα πολύ σημαντικότερο αποτέλεσμα, την αλλαγή στην ψυχολογία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η εμφάνισή μας να προσφέρει αυτοπεποίθηση και να προσφέρει την ενέργεια αυτή και το δυναμισμό που είναι απαραίτητο για να είναι κάποιο ανταγωνιστικό σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασία. Αν λοιπόν κερδίσαμε κάτι πραγματικό στην περίπτωσή σου, Βαγγέλη, δεν είναι η εικόνα η καινούργια των μαλλιών. Είναι αυτό που αποπνέει πλέον το πρόσωπό σου και είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και η αυτοπεποίθηση. Χαίρομαι πάρα πολύ και είσαι με όλα. καλά. Να είσαι καλά. ευχαριστώ. ευχαριστώ.